No, včera jsem měl bohužel smolný den. Uh, za první přestala let motorka. Motor už jsem si stěžoval asi tři dny, Mecháňovi, Pepíkovi, že, že v těch dunách to prostě a Včera se to zastavovalo už úplně, takže byl problém s motorem. Změně jsem to chtěl doklopnout do cíle, ale 50 km před cílem jsem spadl a narazil jsem si řidítka do břicha. A měl jsem velké bolesti a dojel jsem to do teda z zuby nechty. Nicméně jsem pašel do medical centra, kde mě to nějakým způsobem ošetřili a zjistili, že, že tam je nějaký hematom na játru, takže mi poslali do nemocnice na CT, takže to se teda potvrdilo. Takže mi zakázali startovat do dalšího dne s tím, že prostě by to mohlo prasknout a rozlít se krev v obřichu a to mi za to nestojí, takže, takže jsem bohužel musel včera ukončit závod. Na jednou stranu bych chtěl zůstat s týmem, pokračovat až, až do, do Kordoby, na druhou stranu nevím, jestli nemám odletě, takže to ještě je otázka, uvidíme. Každopádně se musím postarat o motorku, o přístroje, které se musí povrátit, e, nachystat si věci a takhle tak nějak kolem, tak nevím, uvidíme. No. Určitě vím, že spoustu fanoušků mě podporuje a fandí, tak bych chtěl pozdravit. Možná jsem je trošku zklamal, ale jak říkáte, je to sport a tak tomu patří. Vypadlo už dřív lidí a lepší jak já, takže uh, musím se ujistěvat, že trošku jako, hlavu si s tím nedělám. A chtěl bych ještě říct, uh, aby mi fandili dál a pozdravit moji rodinu velkou která mi taky fandí. a, a všechny do České republiky. Ahoj. My jsme se konečně dostali do pasáží, kde je pevný povrch nebo bláto a to je věc, která určitě Borisovi vyhovuje nejvíc. Tak ona to je, dá se říct, na počty dnů, polovina relí, ale ne na počty kilometrů, který se má ještě ujet. A my ji hodnotíme pozitivně, protože jsme tady a to jsme, to jsme potřebovali, to jsme chtěli a, a teď bychom chtěli začít postupně zrychlovat a možná postupovat v příčkách někam k lepším místům. Zatím se posouváme, těch aut poměrně dost odpadlo, spousta aut je rozbitých, toho se chceme vyvarovat a chceme dojet co nejdál prostě, a užít si to. Jsme poměrně vysoký nadmořský výšce, dneska jsme závodili skoro v pěti kilometrech, mám to poměrně dost, tak myslím, že budu zítra celý den spát. Dnešní etapy nám pořadatel první část vlastně vynechal kvůli počasí, že tam snad padali sníh a mrzlo a napojili jsme pak se pak vlastně až na druhou část, takže jsme jeli vlastně jenom část z ne v Peru. Byly to těžké etapy, že všechno směs v dunách, písky, a na začátek vlastně Dakaru to bylo hodně těžké, ale já si myslím, že si to každý přál, aby to prostě bylo hodně podobné jako v té Africe, když se jezdil. Takže si myslím, že, že spořadatel splnil nějaké přání těch jezdců, že, že to tam zařadil, to Peru. A v loni jsem na desátý místo, do desátého místa měl, ale letos uh, vidím, že ne, že budu rád, když budu do té dvacítky. Uh, ku podivu se mi velmi dobře jelo v těch nadmořských výškách tady. A uh, takže jako jsem trošku spokojený s tím, že jsem stáhnul pár míst jakoby, dolů uh, jenom kvůli té startovní pozici, protože tam je velice důležitá. A, takže to, takže spokojenost se tím. Já to říkám, každý, každý, každý rok, když se č, prostě člověk jakoby, zraní, tak to, tak Dakar je tak dlouhý, že se stačí na tom uzdravit, takže jako čekám na dobu, kdy už jako opravdu se budu moct hejbat a aspoň si nandat brejle a tu Argentínu bych chtěl už zase závodit na plno. Časně si připadalo, jak někde Baja Hungaria, lítalo se mezi, mezi polema, po, po cestě plný kaluží, dokonce tam byly takový bažiny, jako, no, nic, nic příjemného, z toho krásného prostředí, kde jsme závodili do teďka v tom Peru, tak se opět Polívie ukázala jako terén, který je totálně nevhodný pro Dakar, počínání, protože po projetí třech, čtyřech kaluží vlastně nevidíme na navigační přístroje, které jsou pro nás velice důležitý a je to takový závodění, nezávodění, je to takový trápení se do cíle a aby to nějak vyšlo. Je to asi něco jako s mateřskou dovolenou. Den volna na Dakaru znamená víc makání než, než normálně, takže je to, myslím, spíš špatně pojata terminologie toho odpočinku, dne, od ale samozřejmě Čeká mě plno rozhovorů, jako, neříkají se moc dobře, protože ty výsledky nejsou úplně takové, jak jsem si představoval a samozřejmě musím se zamyslet, protože ta technika nefunguje úplně tak, jak bych si představoval, musím se zamyslet nad tím, co s tím udělat, abych do té do do těžší části Dakaru vyrazil připravený.